السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء اليوم سنأخذ نموذجين من الأسئلة المتعلقة بالإنتاجية وطريقة حلها السؤال الأول يقول إذا كان لديك آلة حصاد بعرض شغال 7 متر وسرعة 1.9 متر بالثانية خلال زمن مقداره دقيقة واحدة تم تجميع 55 كيلوغرام من الحبوب إذن هنا أنطاني إنتاجية المادة باعتبار الحبوب هي المادة المطلوبة في خزان الحبوب الخاص بالآلة بالإضافة إلى 65 كيلوغرام من المواد الأخرى إذن أنطاني إنتاجية مرور المادة بشكل عام يعني الحبوب 55 زائد 65 صارت إنتاجية مرور المادة أيضا خلال مطنيها خلال دقيقة واحدة التي تم دراستها وتم تصريفها من الجانب الخلفي للآلة، كيف يتم تقدير السعة الحقلية؟ مقصود بها الانتاجية الحقلية، وكذلك الانتاجية المادة ومرور المادة. فبداية نذكر أنه الانتاجية الحقلية الانتاجية الحقلية، طبعا بالوحدات اللي انتو تختاروها يعني قد تكون دونم بالساعه او هكتار بالساعه على سبيل المثال دونم بالساعه مثل ما تعلمنا تساوي العرض الشغال مضروبه في السرعه ومقسومه على معامل التحويل اللي هو اذا دونم قلنا 2500 واذا هكتار فتكون عشرة الاف فهنا نختار الالفين طبعا هنا راح نجي نشوف العرض الشغال عندي سبعة متر السرعة واحد متر بالثانية اذن ما عندي اي مشكلة فقط عندي الثانية لانه هنا عندي ساعة اريد فالثانية لازم احولها ساعة فاللي راح يصير شنو كالاتي نقول ويساوي العرض الشغال هو سبعة متر ما عندنا مشكلة بيه مضروب في واحد متر خل نكتب هي الوحدات حتى آه يعني بخبيها على الثانيه هنا بس مجرد الثانيه بدي احولها الى آه ساعه فالثانيه قلنا بهالطريقه هاي نخليها الساعه الأسفل فالواحد هنا واحد ساعه تساوي 3600 الثانيه فكان ما الواحد ال تسعة في 3600 لغرض التحويل الى ساعه بدل الثانيه مقسومه على طبعا 2500 باعتبار هنا عندي 7 متر وهنا عندي متر اثرت متر مربع هاي ال 2500 هي بالضبط بالضبط احنا ما نكتبها لكن هي مقصود بها انه متر مربع لكل دون هالطريقه زين بس احنا ما نكتبها بس حتى تعرفون شلون صار بالنتيجه راح يصير عندي الناتج كالاتي بس خلينا نحسبه بالحاسبه حتى يطلع مضبوط يصير عندنا سبعه متر في واحد بوينت تسعه مضروبه في ثلاثه وستمئه لغرض التحويل مقسومه على الفين وخمسمئه ايضا لغرض التحويل تطلع عندي تسعه عشر بوينت واحد خمسه اثنين دونم بالساعه هذا هو الانتاجيه الحقليه نجي أيضا إلى المطلب الثاني أو بالإنتاجيات الأخرى وهي إنتاجية المادة هذا الإنتاجية الحقلية إنتاجية المادة طبعا ممكن هاي تطلعها بالهكتار نعم ممكن تقسم مكان 2500 على 10,000 والناتج أيضا يطلع ناتج آخر لكن بوحدات الهكتار بالساعة فنجي المطلب أو الطريقة الثانية إنتاجية إنتاجية المادة راح يساوي لكل آتي وزن الماده او كتله الماده وزن الماده طبعا احنا من باب التسامح نقول وزنها هو كتله بالحقيقه نكتبها كتله مقسومه على الزمن فهو إش قال لي قال لي خمسين، خمسة 55 كيلوغرام من الحبوب اذا 55 كيلوغرام مقسومه على شنو خلال دقيقه واحده هاي مقدار دقيقة واحدة فواحد دقيقة واحد مينت زين واحد مينت احولها طبعا بالساعة فهنا المينت لي فوق بصير والساعة بالاسفل واحد ساعة ستين دقيقة يعني كأنما راح اضرب الخمسة وخمسين راح اضربها في ستين حتى فقط احول من دقيقة الى ساعة زين هاي واحد دقيقة هنا فراح يطلع الناتج عندي إذا نضربه بالحاسبة يطلع ثلاث آلاف كيلوغرام ليش إن هو مطينيها بالكيلوغرام اه بالساعة بعد ما حولتها إلى ساعة وتساوي إذا تريد وتساوي ثلاثة, بوينت ثلاثة طن بعد ما نقسم على ألف بالساعة هاي من إنتاجية المادة الإنتاجية الأخيرة هي إنتاجية مرور المادة انتاجية مرور المادة شو نقول؟ نقول كتلة المادة اللي هي الحبوب طبعا زائدا كتلة المواد الاخرى كتلة المواد الاخرى اللي تشمل القش والسنابل وغيرها والتبن مقسومة على الزمن ايضا بما انه خلال دقيقة يقول فاذا نفس الحالة شو نقول نقول تساوي 55 زائد هنا نجمع 65 مقسومة على دقيقة لكن الدقيقة إذا نحولها اي واحد منت هنا هاي كيلوغرام طبعا هنا الدقيقة هنا قلنا نخليها لي فوق اللي باعتبارها بالمقام والساعة بالاسفل فواحد ساعة 60 دقيقة ايضا نفس الحالة هنا راح مجموع الخمسة وخمسين والخمسة وستين اضربها في ستين خمسة وخمسين زائد ستين طلع مية وخمسة عاش اضربها في ستين غرض التحويل فيطلع عندي آه تسعة تالاف هنا راح اكتبها تسعة تالاف العفو ستة الاف وتسعمية كيلوغرام بالساعة او ستة بوينت تسعة طن بالساعة هذا بالنسبة لهذا السؤال ما بي اي مشكله فقط انتبه للتحويلات هنا عند مثلا مطيق متر بالثانيه تحولها الى فقط الثانيه تحتاج تحولها الى ساعه الدقيقه ايضا هنا تحتاج تحولها الى ساعه هذا بالنسبه للسؤال الاول بالنسبه للسؤال الثاني ايضا سؤال بسيط يقول محراث حفار هنا عند محراث حفار يتكون من سبعه اسلحه موضوعة في صفين المسافة البينية خمسين سنتيمتر بين سلاح واخر من انطاك المسافة البينية انت وعندك اسلحة على صفين انت لازم شو تسوي تقسم عدد الاسلحة على اثنين تضربها في المسافة البينية اللي هي خمسين لكن بعد ما تحولها الى متر في بعض الاحيان وهسه ربما يواجهنا هيك السؤال انه يعطيك العرض الشغال. وعدد الأسلحة. فمن الطاق العرض الشغال هو already ماخذ آه مقسم كأنه على اثنين. يعطيك العرض الشغال هنا خمسة وعشرين. فرسم تضربها في سبعة بدون ما تقسم على اثنين. زين؟, زين يعمل بسرعة واحد. متر بالثانية. طاق أيضا متر على الثانية. متر ما عندي مشكلة بيه لكن الثانية عندي مشكلة بيها لأنه أنا أريد إنتاجية بالساعة. زين أو باليوم. فالثانية ما تفيدني. لازم أحولها. ينجز عملا يوميا مقداره 7.5 دونم باليوم شطة نهاية عملا يوميا مقداره هذا الانتاجية الفعلية 7.5 دونم باليوم هذا واقع حال هو حسبه لأنه خلال اليوم الواحد ينجز 7 دونمات ونص احسب الكفاءة الحقلية إذا كان المحراث يعمل 10 ساعات باليوم المطلوب هنا شنو؟ خل نجي احنا دائما الطلاب تعلموا انه دائما انت شوف المطلب اللي يريده شنو؟ يعني هنا هذا السؤال المطلب اللي يريده هو الكفاءة الحقلية، فأكتب قانون الكفاءة الحقلية وابدي انزل شوي شوية اشوف شنو المجهول عندي بالكفاءة بالقانون مال الكفاءة الحقلية استخرجه واعوضه بالكفاءة الحقلية حتى يطلع لي الناتج، ما اجي فقط أصف اصفط القوانين واني ما اعرف شنو سوي زين فاروح على الهدف، الهدف هو الكفاءة الحقلية، فاجي هنا اكتب الكفاءة الحقلية شنو قانونها؟ لأن بعض الاحيان انت تعرف القوانين، لكن هي راح تكتبها بس ما راح تحتاجها، بس مجرد تحشي السؤال، وهذا طبعا اذا دل على شيء فيدل انه انت انه ما فهم السؤال، بس مجرد حافظ قوانين وتخليه. فنجي الكفاءة الحقلية، شو السبب الكفاءة الحقلية بها قانونيا؟ لو زمن نظري على زمن فعلي في مئة واما انتاجية فعلية على انتاجية نظرية في مئة بالمئة، هنا شحتاج؟ هنا ما احتاج ازمان لأنه ما عندي يعني انا ما منطيني شغلة الزمن وما زمن، منطيني انتاجية انه يا بينجز عملا يوميا سبعة ونص دونم باليوم، فاذا شنطيني؟ نقول الانتاجية الكفاءة تساوي الانتاجية الفعلية. مقسومة على الإنتاجية النظرية مضروبة في 100% بالمئة. طبعاً هنا أنت من إنتاجية فعلية هو اياها ينجز عمل يومين مقداره. هاي إنتاجية فعلية الطابق. إذا إيش تحتاج؟ تحتاج فقط الإنتاجية النظرية. لكن بيا وحدات تحتاجها. تحتاجها بوحدات دونم باليوم، إذا نجي هسه هذا موجود عندي، هذا الإنتاجية الفعلية موجودة عندي، أحتاج الإنتاجية النظرية أجي أكتبها جوا، أقول يابا الإنتاجية النظرية، الإنتاجية النظرية تساوي، شو تساوي؟ تساوي العرض الشغال، العرض الشغال مضروب في السرعة. مقسوم خلينا نشوفه منطيني دونم باليوم اذا هنا اشتغل على الدونم واني 2500 زين هنا فالملاحظه مهمه هذا الحكي هسه من أح من احل السؤال بهالطريقه هاي خلينا نجي نكتب مثلا هنا الوحدات هنا العرض الشغال عندي بيش بالمتر مضروب في السرعه بيش منطيني اياها؟ اياها متر الثاني الثانيه اني الثانيه طبعا راح احولها الى ساعه راح يصير متر بالساعه الناتج النهائي هاي الانتاجيه راح يصير؟ راح يصير عندي دونم بالساعه زين انا ما اريد دونم بالساعه ليش؟ لان الانتاجيه اللي باليوم فاحتاج احول الدونم بالساعه الى دونم باليوم فهنا شو اسوي؟ هذا الناتج اللي راح يطلع هنا راح يطلع لي دونم بالساعه مو فالساعه احتاج شو احولها؟ الساعه هي بالمقام أحتاج احولها الى ايه يوم فبالمقام الساعه الساعه خلينا بالبسط واليوم اخليه بالعكس فالواحد يوم مش كم ساعه ما نكتب اربعه وعشرين ساعه ليش لأنه هو ما عندنا احنا فد اله او فد محراث تشتغل اربعه وعشرين ساعه باليوم فاليوم ما المحراث هو هنا كاتب 10 عشر ساعات يعمل باليوم فأخلي عشره زين حتى فقط هاي الانتاجيه احولها من, من دونم بالساعه الى ساعة إلى دونم بليون فنجي نعوض نشوف العرض الشغال مطينية نعم مطينية بس أسويه بخطوة إضافية في سبيل حتى شنو أبين للمقابل أنه أنا فاهم إجدا أسوي فأقول يابا الإنتاج العرض الشغال العرض الشغال أضيف خطوة إضافية يساوي عدد الأسلحة منطيني عرض شغال اكتب عدد الاسلحة في العرض الشغال للسلاح الواحد منطيني المسافة بين سلاح واخر اقسم على اثنين فهنا منطيني المسافة بين سلاح واخر اذا اقسم على اثنين مضروبة في المسافة بين سلاح واخر زين نجي نقول هنا قد نعوض رأسا عدد الاسلحة هي سبعة مقسومة على اثنين مضروبة في رأسا أنت الخمسين هي سانتي متر فرأسنا حوالها إلى مترقعة معلمية يطلع آه شوف الناتج اشوف الناتج كذي يطلع سبعة تقسيم اثنين مضروب في آه خمسين معلمية يطلع الناتج واحد فاونت خمسة وسبعين متر واحد فاونت خمسة وسبعين متر هذا شنو هذا العرض الشغال فأجي عوضه نقول اذا الانتاجيه النظرية بعد ما عيد القانون ليش انا كتبت لي فوق هذا الانتاجية النظرية؟ اجي اكتب ويساوي أه العوض الشغال صار عندي 1.75 مضروب في السرعه اللي هي أه 1.6 1.6 متر متر اكتب هالوحدات يمها متر الثاني الثانية احتاج احولها احتاج احولها ساعة بهالطريقة هاي اللي تكلمنا عنها مرارا واحد ساعة تلاتالاف وستميت دقيقة المتر يبقى متر هاي هنا ايضا متر زين مضروبة في شنو في عشرة ساعة باليوم حتى احولها من يعني دونم باليوم الى دونم. بالساعه مقسومه على 2500 فهنا من اجي اضربها في الثلثني ايش راح يصير عندي راح يصير عندي 1.75 هذا العرض مضروب في 1.6 سرعه بالمتر على الثانيه مضروبه في 3600 حتى احولها الى ساعه يعني السيلومتر بالساعه مضروبه في عشرة على متحولها من يعني ساعه الى يوم اللي هو عدد ساعات التشغيل مضروبه في مقسومه على 2500 يطلع عندي 40 32 شنو دونن باليوم هنا إذا تريدون حتى ليسوا عندنا هرباك حشيل يعني منها ساعة حتى في عدد ساعات التشغيل اليومي حتى هنا إحنا جوا نعوضها عدد ساعات التشغيل اليومي أو اليومي فصار عندي شنو؟ صار عدي هل قدونه باليوم؟ هذه الإنتاجية هل هي إنتاجية آه نظرية؟ لو إنتاجية فعلية؟ لا هذه إنتاجية آه نظرية. ليش نظرية؟ لأنه إحنا الفعلية موجودة عندنا. زين بهالحاله بهالحاله شو يصير عندي راح يصير عندي اجي اقرا من الكفاءه فاقول الكفاءه الكفاءه الحقليه تساوي بعد اني ما اكتب قانونها لانه انا كاتب القانون هياته لاحظوا كاتب القانون فماكو داعي اكرره فقط اجي اعوض. تساوي الانتاجية الفعلية سبعة ونص الانتاجية النظرية طلعناها 40.32 الوحدات من الشابهة دونم باليوم دونم باليوم اذا ما عدي مشكلة ها طبعا مضروبة في مية بالمية حتى احولها يعني نسبة مئوية مضروبة في مية بالمية وتساوي خلنا شوش قد تطلع عندنا أنا عندي سبعة ونص تقسيم أربعين بونت اثنين وثلاثين تطلع عندي 18.6 بونت ستة بالمية هاي هي الكفاءة الحقلية إبر... من وجهة نظركم هاي الكفاءة مقبولة هذه الكفاءة غير مقبولة معناته أنه أنا عندي ضياعات كثيرة بالزمن ضياعات غير مقبولة وغير معقولة يعني فقط اني الالات المفروض المفروض تطيني باليوم 40 دونم لكن بالحقيقه واقع الحال قطني 7 دونمات ونص بسبب تقصير العامل بسبب امور اخرى عطلات وما شابه ذلك ننتقل الى السؤال الاخر وهو يقول اله حصاد ودراس وتذريه هذه الاله عرضها 7 متر منطيني العرض الشقة الوقت اللازم لتفريغ الحبوب 3.5 دقيقة لكل دونم. يعني كل دونم أنا استغرق 3.5 دقائق في سبيل افرغ الحبوب اللي مجموعة من خلال دونم. اذا عندي دونمين اضربها باثنين مية دونم اضربها بمية وهكذا. وكان وقت الدوران والضبط والاصلاح 10% بالمية من وقت التشغيل الفعلي اللي هو شنو قلنا وقت التشغيل الفعلي زمن الحصاد الفعلي. زين زائد زمن التفريغ أضربه في 10% رح يطلع لي زمن الدوران والضبط والإصلاح متوسط عرض القطع الفعلي 80% يعني هذا الثاني أيضا العرض النظري وانطاني إضافة له العرض الفعلي وسرعة التشغيل 5.5 كيلومتر بالساعة يريد أولا الزمن اللازم لحصاد 250 دونت من يقول لك الزمن اللازم لازم أنت شو تسوي تطلع الانتاجيه الفعليه وبعد ذلك تقسم المساحه المطلوبه اللي هي 250 دونم على الانتاجيه الفعليه طبعا الانتاجيه الفعليه ما ممكن احصلها بدقه بحاسة ضرب السرعه في العرض الشغال الفعلي هاي ما ممكن تعطيني انتاجيه فعليه ليش؟ لانه عندي زمن دوران وعندي زمن ضبط واصلاح هذا كلها من اجي احسبها بقانون السرعه في العرض الشغال ما راح تعطيني التقدير الصحيح للانتاجيه الفعليه فاحتاج ان احسب ازمان هنا بما انه ما ازمان فالجا الى الطريقه الادق يعني لانه طريقه السرعه في العرض الشغال الفعلي هاي مو دقيقه 100% بس اذا اذا ما انطاني مثلا ازمان فاني الجا الطريقه هاي الغير دقيقه لكن اذا طاني ازمان فالجا للطريقه اللي هي دقيقه طريقه الازمان. بعد ما اجمع الزمن الكلي شكد اقسم المساحة الكلية اللي هي ميتين وخمسين بعد ما اقسم هاي الميتين وخمسين على الزمن الكلي راح يطلع لي الانتاجية الفعلية فعلى كل حال فاحنا شد شت... ش... ايش الانتاجية الحقلية الفعلية للكفاءة فهسه نجي وحدة وحدة ايش قلنا قلنا نشوف هو شو يريد نكتب القانون مالته حتى لين نظل يعني نتيه في ندخل في متاهات وما نعرف احنا شو نسوي فنجي نقول اولا الف الف يريد مني الزمن اللازم لحصاد 250 دونة او خلينا نقول لمساحه معينه الزمن اللازم لحصاد نكتب القانون العام بعدين نعوض الزمن اللازم لحصاد مساحه معينه ايش يساوي يساوي لي المساحة هاي المساحة المعينة اللي هو معطيني اياها بالسؤال على شكد على الانتاجية الفعلية شلون, شلون يعطيني زمن المساحة مثلا دونم او هكتار هاي بالبسط بالمقام دونم بالساعه او هكتار بالساعه الدونم راح يختصر ويا الدونم او الهكتار ويا الهكتار تبقى لي ساعة اللي هي مقام المقام راح تصعد الى البسط ويصير عندي ساعة اللي هو زمن. زين الان شنو المتوفر وشنو اللي يحتاج لشغل؟ المتوفر هي المساحه هاي مطينياها اشقد؟ 250 دونم هو مطينيها بالسؤال اذا هاي ما عندي مشكله بي. المشكله وين عندي بالانتاجيه الفعليه؟ اجي اكتب قانون الانتاجيه الفعليه استخرج الانتاجيه الفعليه الانتاجيه الفعليه طبعا قلنا اما نقدر نقول عرض شغال في سرعه في كفاءه اورث شغال فعلي في سرعه طبعا على 2500 وعلى 10000 هاي منتهين من, من عندها او اذا ذني الطرق مو دقيقه 100%، الطريقه الادق هي عندي ازمان هنا منطيني ازمان فاجي شو اقول؟, أقول إنتاجي الفعلي الساوي شو تساوي؟ تساوي لي المساحه يا مساحه ال 250 مقسومه على الزمن الكلي. زين المساحه هاي معلومه. الزمن الكلي نجي نقول الزمن شدا ده... لاحظ الخوارزميه هي انت من تمشي على المطلوب هو المطلوب يقودك وين تروح فهسه انا اول شيء كتبت الزمن اللازم وين رحت على الانتاجيه الفعليه هاي الانتاجيه الفعليه احتاج استخرجها زين الانتاجيه الفعليه من جيت عليها انصدمت بشنو الزمن الكلي احتاج الزمن الكلي فراح اكتب الزمن الكلي يساوي شيء يساوي زمن التشغيل زائدا يا شنو زمن الدوران والضبط والأصلاح الآن زمن التشغيل شو يساوي أقول ويساوي زمن التشغيل هو عبارة عن زمن الحصاد الفعلي زائدا زمن تفريغ الحبوب زمن تفريغ الحبوب زائداً زمن الدوران والضبط والأصلاح نجي زمن الحصاد الفعلي موجود ما منطينيها صراحة فلازم أني أستخرج نكتب زمن الحصاد الفعلي ش راح يساوي لي زمن الحصاد الفعلي زمن الحصاد اذا تذكرون عندنا هذا المثلث اللي سويناه شي يقول يقول يابا انا عندي الانتاجيه ش الساوي الساوي المساحه على الزمن زين الزمن شو يساوي مساحه على انتاجيه اذا شا اقول اقول زمن الحصاد الفعلي يساوي المساحه يا مساحه 250 دونم على الإنتاجية يا إنتاجية هو جديد زمن الحصاد الفعلي يعني الإنتاجية الفعلية بس شنو يا فعلية يعني اللي, بي اللي راح نستخدمها بالقانون ما العرض الشغال الفعلي يعني الإنتاجية الفعلية هاي تكون شونا نقول مو الكلية هاي فقط الحصاد فنجي شو نقول؟ نقول ياب. اذا هنا ايش راح يقودني؟ اذا هنا راح انصدم أيضا شو يريد من عندي؟ من الانتاجيه الفعليه، فاجي اكتب هنا الانتاجيه الفعليه الفعليه للحصاد اللي هو بعد ما ماخذ به نظر الاعتبار الدوران والضبط والاصلاح، شو تساوي اللي تساوي العرض الفعلي. ولهذا قلت لكم مو دقيقة لأنه هو الثاني من راح أطلع الانتاج الفعلي هاي فقط أنا ما أخذ بنظر الاعتبار العرض الفعلي ما ما أخذ بنظر الاعتبار لا دوران ولا ضبط ولا غيره فالعرض الفعلي مضروب في السرعة حتى السرعة هي هاي السرعة مثل النظرية ومطيني سرعة فعلية بها انزلاق وغيرها اللي تكون طبعا عادة هي أقل السرعة الفعلي يعني مو مثلا أقل من خمسة لكن هذا المتوفر بما أنه هدر كله فإذاً على الفين وخمسين. أجي أعوض أقول عرض الفعل يشقيد سبعة متر هذا النظري مضروب في شقيد هو دي يقول لي في ثمانين هذا بالسؤال هياته لاحظ يقول لي ثمانين من عرض النظري فإذاً أضربه في ثمانين بعد ذلك أضرب السرعة السرعة مطينيةها خمسة .5 كيلو متر بالساعة، الساعة ما عندي بها مشكلة، الكيلو متر عندي بها مشكلة، أحولها إلى متر أضربها بألف. أقسم على 2500 راح يطلع الناتج عندي، خلنا نشوف ايش يطلع الناتج. 7 في 0.8 هذا العرض الفعلي، مضروب في 5.5 حولتها ضربتها بألف. وأقسمه على 2500 وخمسين حتى أحوّل النتيجة إلى ذوالن يطلع لي 12.32 بوينت اثنين وثلاثين دونم بالساعة زين هاي وين عوضها عوضها فوق إحنا عوضها وهذا الناتج راح بس نع عوضها هنا كلها باللون الأزرق وتساوي المساحة عندي 250 وخمسين متر ايه <متنى> 250 <وخلصين> دونم مقسومه على الانتاجيه الفعليه اللي هسه استخرجتها 12.32 خلي نشوف ايش قاعد يطلع 250 مقسومه على 12.32 يطلع عندي 20. بوينت. تقريبا 29 يعني مرتبتين اخذت الكره الفارزه آه شنو هنا؟ هو زمن اذا ساعه هذا شنو هذا زمن, زمن الحصاد الفعلي زمن الحصاد الفعلي وين هذا اقصد به هذا اول مطلب اللي اني أحتاجه زين هسه بس احتاج أنه امسح راح امسح هاي الخطوة الاخيرة لان يعني الخطوات هذيجي انا احتاجها من فوق بعدين حتى اشير الها اثناء الشرح فراح امسح هاي وامسح الفوقه ها بس حفظولنا اياها في بالكم هاي العشرين point 29 هاي بس فقط حتى هنا راح اكتبها انسحلها ايضا راح اشيل هذا زمن الحصاد الفعلي اعوض عنه بالرقم حتى بس يستفاد من المجال يعني اعوض عنه بهذا 20. تسعة وعشرين ساعة هذا شنو راح زين بعد ذلك شو احتاج احتاج زمن تفريغ الحبوب زمن تفريغ الحبوب هو شو يقولي لي؟, يقول لي الوقت اللي نكتب هنا زمن تفريغ الحبوب شي يساوي يساوي ثلاثة خمسة دقيقة لكل دونم بكل شنو دونا زين انا شريت هذا طلعته بالساعه 20.29 فاحتاج اول شيء احول هذا الى ساعه بالطريقه هاي مالتنا واحد ساعه 60 دقيقه يعني اقسمه على 60 واحتاج ايضا آه هذا اللي لدونا واحد احتاج لي اذا 250 دونا فاضربه في شنو في 250 دونا حتى عند الدونم تروح للدقيقه تبقى لي ساعه فاذا الناتج شح... هنا حتى هنا في 3.5 مضروبه في 250 طيب على 60 لغرض التحويل اذا يطلع لي 14 هذي من رح عوضه؟ عوضه مكان زمن تفريغ الحبوب. رح هنا زمن تفريغ الحبوب. طبعا هذا بس أنا موتي. طالنا يعني سأدنا مجان نكتب بس انت بالامتحان حاول انه ركب الحال مادك 14.58 ساعة. هذا شنو؟ هذا زمن تفريغ الحبوب. رح امسحه ايضا بس حتى نمشي. اذن صار عندنا الزمن الكلي. انا كنت حتى يصير واضح. الزمن الكلي يساوي آه اللي هو صار عدنا العشرين بوينت تسعة وعشرين عشرين بوينت تسعة وعشرين ساعة زائدا اللي هو شنو هذا زمن الحصاد الفعلي زائدا اربعة عشر بوينت خمسة ثمانية اللي هو شنو زمن ال آه تفريغ الحبوب هذا كله شيء يسموه يسموه زمن التشغيل زائدا زمن الضبط والاصلاح وهنا زمن الاصلاح والضبط والدوران هو 11% من هذا الوقت اذا شو اقدر هنا اقدر اسوي خطوه اضافيه نقول زمن الدوران ما راح اكتب الضبط والاصلاح انت تعرفه يساوي 11% هو قايل لي طبعا اكتبها بالطريقه هاي في ال20 29 زائدين 14 و 58 و 50. او اقدر هذا اقول خطوه اجمعها مجني واكتبها يعني تبي شيء يشوفها صحيح فهنا ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي يشوفني حسبه اللي هو راح يصير عندي 0.11 مضروبه في افتح قوس 20 0.29 زائدا 14.50 58 راح يطلع عندي 3.84 بعد التقريب هاي ساعه فاذا هنا راح اكتب؟ اضيفه هنا 3.84 راح امسح هاي اذا هاي الخطوه بعد ما سويتها وكملتها راح اجمعها راح يطلع عندي الزمن الكلي. زين خلينا نجمع نقول 20.29 14.51 3.84 38 38. عفوا. 71 ساعه هذا شنو هذا الزمن الكلي عندي المطلب ج اللي هو المطلب الأخير يريد مني الكفاءة هذا كلش بسيط الكفاءة الحقلية الكفاءة الحقلية شو الساوي الساوي الزمن العفو الساوي الانتاجية الفعلية يا هي اللي استخرجناها بالمطلب ب الانتاجيه الفعليه مقسومه على شنو على الانتاجيه النظريه اللي اني يعني بسهوله اقدر استخرجها ليش؟ منطيني عرض شغاله منطيني سرعه النظريه في ميه بالميه زين الان شو احتاج؟ احتاج الانتاجيه النظريه هنا راح اكتبها الانتاجيه النظريه النظريه شو تساوي لي؟ ساوي العرض يعرض العرض النظري في السرعه على هنا بما انه دا اشتغل على دونم على 2500 زين اه نجي نعوض هنا العرض ايش قد هو 7 في السرعه 5.5 لكن مضروبه ب1000 على متحولها الى متر ومقسومه على 2500 خلينا نشوف ايش قد راح يطلع عندي ايه الناتج الناتج راح يطلع عندي كالاتي سبعه في خمسه بوينت خمسه في الف ومقسوم على الفين وخمسمية ميه راح يطلع عندي خمستاش بوينت اربعه شنو دونن بالساعه اجي اعوض هنا كل اللي اسويه اعوض الانتاجيه فعليه سته بوينت سته واربعين اقسمها على خمستاش بوينت اربعه راح اشوف انتاجيت ناتج يطلع عندي سته بوينت ستة واربعين مقسوم على أربعة ويساوي عندي واحد تسعة تقريبا تقريبا اثنين واربعين بالمية هاي الكفاءة الحقيقية فهذا هو حل السؤال طلعنا زمن حصاد كلي اللي هو زمن قطع زمن حصاد او زمن قطع زائدا زمن الدوران زائدا زمن الاصلاح والضبط بعد ما طلعنا الزمن الكلي صرنا مؤهلين انه نطلع الانتاجيه الفعليه بقسمه المساحه المطلوبه اللي هي 250 اقسمها على الزمن الكلي بعد ما طلعت الزمن الكلي العفو الانتاجيه الفعليه صرت مؤهل انه اطلع الكفاءه الحقليه بقسمه الانتاجيه الفعليه على الانتاجيه النظريه بعد ما استخرجها بهذا القانون البسيط اللي هو الـ العرض الشغال في السرعه العرض النظري في السرعه هذا بالنسبه الى السؤال الثالث طلاب، بالنسبه لهذا السؤال شو يقول؟ يقول ما العدد اللازم من المحاريث الحفار لحراثه مئتين هكتار في عشرة ايام؟ هنا شنو عندي؟ انطاني انتاجيه مطلوبه يعني عندي انتاجيه نظريه هاي شنو عرض شغال الاله سرعه الاله كلها نظري تطلع لي انتاجيه نظريه. الآل المه... الاله المفروض تشتغل هيك بدون ضياع انتاجيه فعليه اله تشتغل بالحقل حسبت لها وقت خلصت كذا دونم او كذا هكتار خلال وقت معين اقسم المساحه اللي خلصتها على الزمن اللي مستغرق يطلع لي انتاجيه فعليه او احسب الازمان ما دوران وهاي الامور اقدر استخرج انتاجيه فعليه اكو انتاجيه يسموها الانتاجيه المطلوبه يعني او المرجوه يعني اني جاني واحد قال لي اني عندي حقل 200 هكتار. هاي 200 هكتار انا اريد افضها بعشر تيام زين انا ما عندي ما عندي محراث الى قابليه يخلص لي 200 هكتار بعشر تيام فشنحتاج احتاج اجيب عدد من المحاريث زين ايش على عدد المحاريث كيف يتم تحديده هل هو اعتباطي ام بحسابات لا بحسابات شلون احسبه احسبه هسه نشوف القانون مالته يقول اذا كان المحراث المستخدم مكون من سبع اسلحه ويعمل بسرعه كذا بكفاءه كذا وعدد الساعات تشغيل كذا وعرض السلاح الشغال واحد كذا نجي انت اللي هو شيريد العدد اللازم اكتب القانون العدد اللازم من المحاريث او من اي اله اخرى من المحاريث شي يساوي العدد اللازم شي يساوي الانتاجيه المطلوبه هذا القانون مال الانتاجيه المطلوبه مقسومه على شنو الانتاجيه او نكتب انتاجيه انتاجيه المحراث الواحد فاذا ش احتاج شغلتين يعني. نجي الانتاجيه المطلوبه الإنتاجية المطلوبة. الإنتاجية المطلوبة شو نستخرجها؟ أقسم مساحة على الزمن تساوي المساحة المطلوبة اللي هي هنا 200 هكتار على الزمن المطلوب اللي هو عشر عشرة أيام الزمن المطلوب. بقى هنا تريد أطلع الإنتاجية المطلوبة بوحدات هكتار باليوم تريد تطلعها هكتار بالساعة. تشتغل. انا راح اطلعها هكتار باليوم زين المساحة المطلوبة شقد؟ ميتين هكتار الزمن المطلوب شقد عندي عشرة ايام فاذا شي يساوي؟ لي عشرين هكتار باليوم هاي الانتاجية اللي انا اريده. زين خلي نجي نشوف انتاجيه المحراث الواحد انتاجيه المحراث الواحد بما انه الانتاجيه المطلوبه هكتار باليوم طلعتها انتاجيه المحراث الواحد لازم ايضا نطلعها هكتار باليوم شو تساوي تساوي العرض الشغال مضروب في السرعه مضروب في الكفاءة الحقلية ومقسوم على 10000 لانه يعني هنا عندي دون عندي هكتار عفوا زين العرض الشغال خلي اسوي له خطوة اضافية هنا العرض الشغال ايش راح يساوي راح يساوي عدد الاسلحة بعد ما اقسم على اثنين ليش؟ أنه ما انطاني المسافة بين سلاح واخر انطاني العرض الشغال للسلاح الواحد فاذا فقط عدد الاسلحة في العرض الشغال للسلاح الواحد، وتساوي طبعا سبعة في خمسة وعشرين سنقسمها نقسمها على مية حتى حولها إلى متر، وتساوي واحد بونت خمسة وسبعين متر. هذا من هو العرض زين. نجي إذن نقول إذن الإنتاجية المحراث الواحد. تساوي العرض الشغال بعد ما أعيد القانون كتبته تاني مضروب في السرعة اشتغل السرعة 3.6 كيلومتر بالساعة اذا انا الساعة ما عندي مشكلة وياها بس الكيلومتر اضربها بألف حتى احولها الى متر هذا راح في الكفاءة اللي هي سبعين اكتبها سبعة بالعشرة او سبعين بالمية او سبعين على مية نفس الشيء على عشر تالب هنا نشوف الناتج قد يطلع عندي انتاجيه المحراث الواحد واحد مضروبه في تلاته مضروبه مضروبه في صفر ومقسومه على الفين عفوا على يطلع عندي صفر اربعه اربعه واحد هذا شنو هكتار اه بيش بالساعه انتبهنا هكتار بالساعه هذا لازم احوله نقول ويساوي ويساوي صفر بوينت أربعة أربعة واحد هكتار بالساعة أريد أحوّله باليوم فش أقول أقول يا بالساعة هنا أخليه اليوم هنا أخليه واحد يوم إيش كم ساعة عشر ساعات عفوا ثمان ساعات هو قايل لي بالسؤال فكأنه هذا أضربه بثمانية حتى يتحول إنتاجية مياه فاقول هو يساوي هذا الرقم أضربه في ثمانية هذا الرقم راح اضربه في ثمانية. راح يطلع لي ويساوي ثلاثة بوينت خمسة اثنين ثمانية. هذا شنو هكتار باليوم. خلاص. اذا انا هسه صار عندي إنتاجيتين واحدة انتاجية مطلوبة. وانتاجية محراث الواحد. هذا هو محراث الواحد. فاذا اقول هنا اذا العدد اللازم. من المحاريث، شيء يساوي. بعد ما أكتب القانون، أنا كاتبه هي تفوق. الإنتاجية المطلوبة هي عشرين هاي على إنتاجية المحاريث الواحد هاي ثلاثة point خمسة اثنين ثمانية، ويساوي عشرين مقسوم على ثلاثة point خمسة اثنين ثمانية، يطلع عندي خمسة. بوينت تقريباً سبعة طبعاً ما عدي أنا يعني بوينت بالبوينتات محارث بالبوينتات ما عدي نص محرات وربع محرات وثلاثة اربعة محدي أقربه لازم أقرب الاحتياط إلى أقرب رقم فاللي هو الستة ست محاريث هذا العدد المطلوب من المحاريث واللازم لإنجاز مئتين هكتار خلال عشرة أيام بواقع ثمان ساعات عمل في اليوم الواحد سؤال بسيط لكن بعض الطلبه اللي يخطئ بهالسؤال شنو انه مثلا هنا انتاجيه المطلبه طلعها باليوم وانتاجيه المحراث بالساعة فقسم واحدة على الثانية راح يطلع قد رقم غير معقول لان يعني ما يصير تقسم هكتار باليوم على هكتار بالساعة لازم اما هكتار باليوم على هكتار باليوم طبعا هاي هنا بس حتى لا تشتبهون واما هكتار بالساعة على هكتار بالساعة فهذا هو حل هذا السؤال.